مقابر جماعية إلى الآن لم تفتح لأن الحكومة لا تملك الشجاعة دائرة مؤسسة الشهداء لا تملك الشجاعة تفتح هذه المقابر الجماعية مقابر جماعية لا تفتح بالإرهاب بالتخويف في مناطق الغربية مقابر جماعية بالعشرات لم تفتح مقبرا من المقابر فيها اكثر من عشره الاف ذهبت هذه واذا المعوده سئلت باي ذنب قتلت هذه نفس البريء الى قتل سالها الله سبحانه وتعالى باي ذنب هدمت بيوت الناس انتهكت اعراض الناس اين الكفاعات التي تتكلم ايها الكفاءه الدعي ايها الكفاءه المخفيه اخرجوا اصواتكم اليوم يومكم من يتكلم الفقراء القاعدين بخيم هؤلاء الذين خرجوا بالالاف زرفات ووحدانا من بيوتهم هذه المؤسسات الان التي الان اصبح وضعها وضع مزري